باش خوتي السلام عليكم معي. معكم في هذا الفيديو غيكون واحد المفاجاه مزيانه ان شاء الله باذن الله معنا مولات المعهد اللي كنخدموا معها هنايا بارسيونا غادي تصرح لكم شي حاجه يعني احنا دائما كنا كنحاولوا اننا ما نردوش حتى على شي واحد ولكن يعني بلغ السيل الزوبا ولهذا اخوتي غادي نردوا على شي واحدين وعن ردو معنا مولات المعهد يعني غادي نتعرفكم على كل شيء وبالاخص غادي نردوا على واحد الشخص اللي كيدعي انه الممثل الرسمي ديال المعهد وانتم غادي تعرفوها من بعد ان شاء الله باذن الله، المهم معنا سفيان. السلام عليكم. السلام <تصفيق> عليكم. غادي مولات المعاد معنا هنايا، المعهد هو هذا. سفيان خدام في الوسط المعهد. ومعنا مديرة المعهد، بونا غادي تراح لكم واحد غادي نعطي لكم واحد النبذة على على واحد الشخص كيدعي أنه قال لكم تواصلوا مع الأرقام ديالو. o que falsificar datos de, del contacto o a detrás la comunidad de una vez. Sí. Eh, salam alaikum, me llamo Sofía, pariente, soy la directora de BCNLIR. Eh, estoy encantada, bueno, tenemos muchísimos estudiantes que recibimos de diferentes países. Últimamente estamos recibiendo muchos, muchos estudiantes de Marruecos y bueno, de Argelia también, pero sobre todo de Marruecos y trabajo con diferentes agencias que la verdad es que es muy importante, os digo chicos que es muy importante que escojáis una buena agencia para venir a España a estudiar español porque eh, hay denegaciones y yo he notado que hay agencias de calidad que realmente os pueden garantizar, no, no hay 100%, no hay nada seguro, pero sí que os pueden ayudar bastante en el proceso. Entonces, eh, Forza, Forza Todos es una agencia con la que estoy trabajando y la verdad es que estoy muy contenta con ellos. Además, a diferencia de muchas agencias no cobran comisión, cosa que, que está muy bien, y estoy muy contenta con ellos y son muy serios. Además, también trabajo con otros agentes y en general estoy contenta. Pero hoy he visto un vídeo que me ha horrorizado, literalmente, a un chico que no se le ve la cara y que está eh, poniendo mis datos de contacto de la escuela. es totalmente falso, eh, os puede traer muchos problemas eh, a vosotros, a nosotros y al chico, o sea, en sí todo esto es un problema, no puedo utilizar mis datos y os digo una cosa, eh, los únicos datos fiables son los que aparecen en la página web, nada más, y os recomiendo también que trabajéis con agencias serias y que no creáis a nadie que eh, va sobre todo a nadie que no muestra la cara hay que está dando datos falsos, ¿vale? Muchas gracias y si estáis interesados en venir a España a estudiar, pues aquí os recibimos. Gracias. Bueno, Josi, <tose> ¿quién te <tose> ha visto? ¿Súbemos qué haces con los maahad? ¿Quién te ha visto en la moderación? ¿Qué haces con los maahad? ¿Qué haces, Josi? Si te haces contactado con la maahad, si te haces con la maahad, si te haces con la maahad oficial de la maahad, te haces con el teléfono de la كتشلا على الايميل ديالهم وتكون تعيطو معاهم مباشره واما كتكونتاكطاهم مع شي شي مكاتب اللي كيكون عندها يعني واحد الوزن ويعني كاينين بزاف من الاخصيات اللي كيخدموا معاها وبينهم انا وسفيان يعني اي حاجه احنا الحمد لله الطلبه اللي كنسجلوهم يعني يعني كنتعاملوا معاهم بحكم اننا ما كنتعاملوا ما كنشبروا لا كوميسيون لا حتى شي حاجه كما شرحت لكم شرحت لكم المديرات معها وهادشي اللي كاين بعد لكم على الشخص الذي اللي كتسمى انه هو الممثل الرسمي وانه هو ما الكوميسيونيس في الاخير صدق انه ينصب على هذا المهم اخوتي الاكرديتاسيون هنا كاينين اقسام اخ سفير مرحبا على معنا المدير المعهد هذا هو الفيديو دينا اليوم أخوتي ويمكن نتمنى أن نكونوا مطاولنا شي عليكم وتحياتي والله يسهل على جميع أخوتي اللي يخدم بصدق أما المنافقين أخوتي يوصلوا أحد النهار ويطيحوا تحياتي والسلام عليكم